قوة في العالم يمكنها أن تقود أسس الأمة الصينية وتمنعها من المضي قدماً كلما ظن المخلوق أنه قد سيطر على هذه الأرض بعث الله عليه من حقير خلقه وخفي جنده ما يشعره بهوانه وقلته وضعفه وحاجته ليعلم أن القدير على الحقيقة والقوي على الحقيقة والغني على الحقيقة هو الله وحده لا شريك له كورونا قلب العالم راسا على عقب في يوم من الايام نسال الله الا ندركه ولا يفتننا في ديننا ستخرج ياجوج وماجوج سيفنون اهل الارض الا قليلا سيهلك الله ياجوج وماجوج بحشره النغف الحقيره الصغيره بعد ان يظنوا انهم سيطروا على السماء والارض الله ربنا أقوى من كل قوي وأقدر من كل قدير ولا يكون في ملك الله إلا ما يريد ولكن الله له الحكمة البالغة ولا يعجل سبحانه لعجلة خلقه فسبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة